ثلاث شغلات كلش احبهن اللي هن الغابه والجبال والبحر تخيلوا ثلاثهن بنفس اللحظه انا بغابه وفوق جبل والبحر موجود بس شوفوا لي هذا المرتفع او ماي جاد Oh, my God.